Жодного вцілілого будинку не знайти на вулицях Кам'янського, що у Васильівському районі. Це село на лінії розмежування. За 12 кілометрів – позиції російських окупантів. Лідія Іванівна – одна із небагатьох, хто залишився у селі. Каже, немає такого дня, коли б їх не обстрілювали. «Кожен день нас хряцають, б'ють, палять. Так що живемо, як каже, на пороховій бочці. каже, де йдемо. Прилетить, не прилетить, сюди прилетить, там воно прилетіло, побило, там побило, там спалило, так що дуже, дуже гаряче в нас». Від обстрілів Лідія Іванівна не ховається. Півстоліття тому разом з чоловіком посадили ось це дерево. Нині крона волоського горіха захищає жінку від ворожих обстрілів. Мій так би вже не було ні мене, ні хати, ні, нічого. Ні. Ото дерево, то тільки бемс-бемс-бемс-бемс, все падає, все, все летить, дерево летить, отакі осколки летять. Нема смісла в погріб ховатися. Як уб'є, то хоч у хаті б'є, яка на кроваті, а так, в погрібі і загребуть, тому що там провал та і все. Світла в селі немає вже три місяці. Їжу та воду місцевим привозять волонтери. Проте пані Лідія вже чекає на власного родину. «Що змогла, я каже, це зробила. Ось баштанчик, картошечка. Все є. Там помідорчики трішки, огурчики вже маніфусінькі є, так що скоро кавуни, будемо їсти диді. <сумінь> На ділянці жінка опорається, поки не починають гатити росіяни. Каже, обстрілюють село із забороненими фосфорними снарядами. «Це жовте від фосфора, тому що у нас вже, мабуть, і скоро усіх буде туберкульоз, тому що вже коли встаєш, у вже все, і в роті гірко, і, і плохо, і задихається. І це не тільки в мене, це усіх. А днем стріляють ми вже тушимо, тушим, тушимо. Бачите, це ж покисила і хватило, покосила. А руку поламало, тепер же ж, звісно, не докущу. Тут треба косити, щоб його, не дай Бог, чого, щоб не згоріти. А це місцеве господарство. До війни тут працювали майже дві третини населення. Нині тут понівечена сільгосптехніка, розбиті будівлі та зграя голодних цуценят. Альона Анталуха, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.